A világban válaszokat keresünk a bennünk felmerülő kérdésekre. Az igazságot akarjuk megtudni. Vagy pontosabban fogalmazva, megtapasztalni. Sokan úgy növünk fel, hogy kész válaszokat kapunk kérdéseinkre. Az óvodában, iskolában, a szüleinktől, barátainktól. De mi van akkor, ha sokkal többre vagyunk képesek a kapott válaszoknál? Mi van akkor, ha a közvetlen megtapasztalás a válasz? A kérdéseimre. Halló, ha a jéba vélő, vagy tánt a tali, ennek a ma pakarigyáni. Egyes orvosok szerint a fagyos vízben két perc alatt állnak a végtagok, és négy perc alatt leállhat a szív is. Valóságosnak tűnik, de mi van, ha nem igaz? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáj. Már a puszta is megborzongat. De vajon mi van ezen a fájdalmon túl? A hava fagyos víz az élet tanító mesterem. Itt nincs szükség szavakra. Ezt a mélységet talán könyvek de tudja megmutatni. Ez isteni kapcsolódás a természettel. Minden lecsendesedik, és csak te maradsz a valódi ének. A fagyos vízben nem gondolkozol, nem tervezel, nem menekül. Hey hey a Samuli, gáti luhemekönnyek, lángol a manzamani, di pakari hamdi, hey di Pokalan, vakari hambi, aosu, Pakari hamdi ohh ohh hey di hey hey hey di jakan nakatir pakari hamdi ohh ohh hey di hey di di di ngatunywe mama ku yakuma mawui tosi poh O man, what are